Хай молитва душу очищає, серце чистотою наповняє. З чистим четвергом я вас вітаю, благодаті Божої бажаю. Зичу миру, щастя і здоров'я, чисті помисли відізвуються любов'ю. Всі хвороби хай водичка змиє, до смирення серце хай відкриє. Не торкнуться вас ні біль, ані тривоги, чисті рівні будуть у вас дороги, ангел Божий поряд завжди буде». Божа милість в кожен дім прибуде.